کل گم رائن وہ کل مسکون ریت کے مسداک اور اس سے اس کی اس ریا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ ت نے کیا کیا یہ زندگی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریر میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے پانی رستہ نہیں بنا سکا کیوں نہیں بنا سکا وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے ہم اگلوں کی صفوں میں وہ دلدلے نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے وہ راج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیا گلتی تھی اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کرے اس کو اللہ کی مدد سے کل وہ کل لگم مسکون ریئت ہی میں اللہ کہتا ہے ایوری مین از اے کنگ ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلتا دیا ہے لائف میں اور اس سے اس کی اس ریا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ نے کیا کیا ہے اس زندگی کتنے کلیجے ہلا کے آیا ہے اس دنیا میں کتنی روحوں کو مقصدیت کا درد دے کے آیا کتنے سمندروں کے روخ موڑے ہیں نے اپنے نظریے کی طرف ماں فوق فطرت اور ماں تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں درست کی ہیں اپنے اندر کے, باطن کے کتنے فرقوں کو نے منہ دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے ال ایمان و بین الخوف و رجاع سنبھالتے ہوئے خود جان توڑ دے گا اسے سنبھالنے کی کوشش कोशिश ہوں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شابات آ جائیں گی یہ دونوں فسادہ فساد فل استدلال سنبھال ہی رہے ہوں گے اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گی تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قاعدے جاننا چاہتا تھا جدھر سے میں ہر روز چیک کر لوں غلطی کہاں سے ہو رہی ہے کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا اصول قرآن کہتا ہے فلاں الومو نی ولومو اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن قلعہ شیتان اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کے یہ آخری جملوں کو رقم کیا ہے قرآن کے دسور ابراہیم میں کہ وہ جاتے ہوئے بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا ہوا تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ مینجمنٹ پہ جائے گی بھائی لیڈرشپ ہمیشہ رسپانسیبل اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بھیج سکا میری غلطی ہم مجمے کو قائل نہ کر سکے میری غلطی میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ تبسط اختیار نہیں کر سکا ہماری غلطی وقت کی بینا زالے کا سبیلا نہیں کر سکا ہماری غلطی بچوں میں وہ اعتماد نہ پیدا کر سکا ہماری غلطی مسلک کو اپنا درد نہیں بیچ سکا یہ ہماری غلطی یہ میری غلطی منج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری غلطی عقیدہ پکڑنے گیا منج نکل گیا ہاتھ سے ہماری غلطی دونوں سنبھال رہا تھا تو فقہ برباد ہو گئی ہماری غلطی خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری غلطی ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری غلطی ملک میں اپنا قلعہ نہیں منوا سکا میری غلطی اصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا اور نبوی سنت اور منج بھی یہی ہے یہ تو شیطانی روش تھی جس نے کہا ربی بی نسبت نعوذ بل اللہ کی طرف کر جبکہ زہر الفساد بہر بیما دے دیں گا اور یہ تو نبوی منج ہے رب نا مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ کچھ مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا میں ہی غلط ہوں مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انالیس کرتے ہوئے اور خود ہی کا تجزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خود ہی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن تو میں جاننا چاہتا تھا غلطی کہاں ہو رہی کیونکہ مثبت چیز منفی کو کھا جائے گی قائدہ ہے اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ پوزیٹیوٹی آپ ہمیشہ میدان مارے گی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو اس لیے تو جب اس نے کہا انتا اب دیوانہ رب بک تو جملہ اپنے محل میں پفریہ ہی ہے لیکن نیت اور قصد اور ازم اس کا لاہیت اور الوہیت والا ہی تھا تو اللہ نے کیا جان ہو جان دیا انسان کلو بنی آدم خطا تو تعبیر اور عبارت کی اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہب سے لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوا پھر کیوں چن گیا پھر کیوں در لٹ گیا میرا پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا وہ فکر اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکے حق ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی اگرچہ اللہ کلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی وراثت قلت ہی تھی اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں میکروز جسے ہم کہتے ہیں میکرو پرنسپلس کہتے ہیں ہم جزیات تو ایسی ہیں کہ حیران ہو جائے انسان کسی جگہ پر ہے ویزا خاتمح الجہل قال و سلامہ اور کسی جگہ پر ہے جزاؤ سیدھی بھی مس لیا